يا جماعه انا وضع ازاي ادي اول فيديو لي في القناه يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل اكتر الفيديوهات اللي عندكم عندك تنساش تعمل متابعه وفورو ولكل حاجه هننزلها سلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>